Hello, my «Доброго дня, мої українські друзі. Я вітаю вас із тим, що ви берете участь у Монте-Карло Класік, що ви нарешті зможете представити Україну в Монте-Карло». Так привітав запорізький екіпаж української команди, фінський гонщик та їх наставник Арі Ватанен. Отримати ліцензію для участі в ралі українські спортсмени намагались впродовж п'яти років. Весь цей час листувались із організаторами. Шаг Крок за шагом ми почали краще пізнавати один одного. І тоді нам порадили пошукати в історії України щось цікаве, що могло б їх зацікавити. Тоді ми подумали, чому б не запропонувати шалену ідею і не взяти участь у ралі на «Запорожцях». Це Роман – пілот запорізького екіпажу. Він братиме участь в ралі «Монте-Карло» на запорожці 966-ї моделі. Чоловік каже, шукав саме таку автівку, бо вона нагадує про дитинство. Може 7, було роки, може, 8. може, 7 років було, 8 мені на такому ж запорожці ми разом із батьками їздили на море. І я чітко пам'ятаю себе маленького на задньому сидінні такої ж автівки. Головною метою організаторів була оригінальна комплектація автівки. Але невеликі зміни все ж дозволили. Які ту інші матеріали примінити там, в проводах? Якимись іншими матеріалами скористатись в дротах чи перемикачах. Головне, щоб конструкція та силова установка не відрізнялись від оригіналу. Також нам дозволили посилити фари та поставити додатковий генератор, адже більшість змагань відбуватимуться вночі, та додати ремені безпеки на деякі автівки, бо до моделі ЗАЗ 968 в Запорожцях їх не було взагалі. Роман Щипков розповів, ралі «Монте-Карло Класік» – це престижний європейський ралі, що організовується автоклубом «Монако». В змаганнях беруть участь виключно автомобілі, що почали випускати у 1911-му по 60-ті роки минулого століття. Але для вітчизняних запорожців зробили виключення на честь 60-річного ювілею, що відбувся торік. Стартують ралі у французькому місті Валанс 31 січня, а фінішують у «Монако» 2 лютого. Карина Галунова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.